Ministerul Finanelor, declara e ne -a ateptat în scandalul pensiilor, statul a artat ce nu a fost un bun administrator. <fie> Eugen Teodorovici a declarat, Marie, ce până la finalul lumii lungie, Ministerul Finanelor publice va prezenta mecanismul la care noi, ca stat, ne-am gândit pentru a crea în pia o concuren real, corect. Astfel, românii vor trebui să opteze între pilonul și pilonul 2 de pensii. Ful MFP a refuzat să dea prea multe detalii despre variantele discutate la guvern, dar aleg să se ce statul s-ar putea apuca să investească o parte din banii de rai la pilonul, după modelul pilonului 2. Eugen Teodorovici a declarat că românii vor avea posibilitatea să opteze între pilonul și pilonul 2 de pensi, însă nu a oferit alte detalii despre mecanismul la care lucrează executivul din care face parte. Nu vreau să me antepronunț pentru ce avem o discuie la nivelul guvernului romiei cu un pachet integrat, integral pe toate aceste măsuri, a declarat ministrul de finanțe, potrivit Digi24. <fie> Întrebat cum poate fi concuren între un sistem în care banii doar se acumulează, unul în care banii se multiplic, Teodorovici a răspuns. E undeva imposibil? Scrie undeva ce nu poate avea statul o astfel de abordare. I se acumulează, dar nimeni nu o preteca, din ce se acumulează, o parte, pe acela i mecanism pe care se spune în pilonul 2, funcționează, se amia acolo acea i abordare. Ne uităm la practica de până acum în care statul nu a demonstrat ce a fost un bun administrator pe multe zone din economie. Este adevărat stat, dar asta nu înseamnă că statul trebuie să fie condamnat la, să spunem, o etichetă incapabilă în a gestiona banul fie public, fie privat într-un mod judicios, a continuat Teodorovici. Ministrul a mai lăsat să semneleagă românii care nu, îi vor exprima opiunea, vor fi automat trecuți la pilonul de pensii. În schimb, Teodorovici a refuzat să spun care ar fi suma care s-ar transfera de la pilonul 2 la pilonul ei, nu a răspuns nici la întrebările legate de pensiile speciale, care nu sunt bazate pe principiul contributivității.